يا مرحبا عند ابن مسعود اللي يدينا كرم وجود ما يرجي من العطاء مردود ترحيب والله محييكم هلا هلا يوم ترحيبه على المكارم في طيبه هل تبع بالعنيا يصيب ويصافح الطيب بديمه تلك الليلك من و